آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله اَوَيْلًا اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن تحاكموا إلى الطاروت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن وإلى الرسول رأيت المنافقين يغدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه توفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون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 إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهدلناهم صراطا مستقيم